قصيدة قطار العمر للشاعرة دكتورة أمل العربي تترنح بينا الحياة ويجري العمر منا كالرياح تترنح بين الحياة ويجري العمر منا كالرياح ويمر كغيمة من الأمطار هبت على جداول زبلت من الحرمان تترنح حبينا الحياة ويجري العمر منا كالرياح ويمر كغيمة من الأمطار هبت على جداول زبلت من الحرمان وتظهر الخطوات على الحركات وتظهر الخطوات على الحركات خطوط العجز ترتسم على الأجسام وتظهر الخطوات علي الحركات وخطوط العجز ترسم علي الاجسام وانحناء اصاب الظهر من انعكاس الاوجاع وانحناء اصاب الزهر من انعكاس الاوجاع واصبح رفيقي علي الطرقات عصا واصبح رفيقي علي الطرقات عصا ويبقى حلم العمر ويبقى حلم العمر يرافقني حتى الممات واخذ يحاربني ويكذبني في كهوف الزمان ويبقى حلم العمر يرافقني حتى الممات واخذ يحاربني ويكذبني في كهوف الزمان كهوف المظلمة بمراحل العمر التي ضفنت داخل وشاح الأحزان أتذكر هنا أيام السبه فكم كنت أتمنى أن أركض بين موجات من الأفراح أتذكر هنا أيام السبه فكم كنت أتمنى أن أركز بين موجات من الأفراح, الأفراح. ولكن ولا ولكن مرت الأيام وأصبحت أعاني الأوهام ولكن مرت الأيام وأصبحت أعاني الأوهام وها أنا ها أنا أمضي على الضرب الطويل شموع الأحلام تضيء ليلي من عيدان الثقاب ها انا امضي على الدرب الطويل الشموع الاحلام تضوي تضوي تضوي ليلي من عدن الثقاب وطيف من الخيال يتراقص على نبع الاوتار ما زلت ازيله على الطرقات وما زلت اسيره على الطرقات ويسير خلفي زل من الخيال يرقص يراقص حلمي ويتمايل علي ايقاع من طبول الالام في ذوق الظلام في ذوق الظلام احاول ان المس هذا الخيال ولكن هيهات فقد ضاع العمر وانتهت الاحلام في ذوق الظلام احاول ان المس هذا الخيال ولكن هيهات قد على العمر وانتهت الأحلام